Tervehdys taas Liito ryn perjantai-vinkkauksesta ja hyvää EPT-viikkoa. Minä olen Haapalaisen Anna ja tänään otetaan puheeksi päihteet ja tarkemmin kannabis. Ehkäisevän päihdetyön viikkoa eli EPT-viikkoa vietetään vuosittain viikolla 45. Tänä vuonna EPT-viikko on 8–14.11 eli sitä vietetään juurikin tällä viikolla. EPT-viikko on valtakunnallinen tunnettu kampanja, johon sinäkin olet toivottavasti törmännyt omassa kotikunnassasi tai kaupungissasi, esimerkiksi tapahtumien tai teemailtojen muodossa. Opettajia on tietenkin kannustettu pitämään aiheeseen liittyviä oppitunteja kouluissa ja oppilaitoksissa. EPT viikon kampanjan toteuttaa Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 58 ehkäisevää työtä tekevää valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöä. Tällä viikolla olen koonnut Liito ryn terveystiedon materiaalipankkiin päihdesivuille kampanjan materiaaleja. Vilkaistaan niitä seuraavaksi. Olen avannut nyt Liito ryn jäsensivujen terveystiedon materiaalipankin päihteet-osion. Tällä hetkellä päihteet-osio on jaettu alasivuihin alkoholi, huumeet, tupakka ja nikotiinituotteet sekä päihdekampanjat. Alkoholisivuilta löytyykin jo runsaasti eri tahojen tuottamaa materiaalia. Ilahduttava on se, että alkoholiteeman käsittelyyn löytyy paljon toiminnallisia ja draaman keinoja hyödyntäviä materiaaleja. Täällä on esimerkiksi linkkejä Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnallisiin harjoituksiin, FinFami ry:n alakoulun suunnattu mieletön mahdollisuus ja yläkouluun suunnattu varjoton mielikokonaisuus. Lisäksi on Suomen alkoholikauppa ry:n toteuttama Puhutaan alkoholista materiaali. Myös Nikotiini- ja tupakkatuotteet-sivuilta löytyy linkkejä joihinkin materiaaleihin opetuksen tueksi. Sivut tulevat täydentymään ja myös sinä voit vinkata hyvistä löytämistäsi materiaaleista Liito ry-materiaalipankin etusivulta löytyvällä lomakkeella tai laittamalla minulle viestiä somekanavien tai sähköpostin kautta. Mutta nyt siis tarkemmin EPT-viikon materiaaleihin. Linkit EPT-viikon materiaaleihin löydät Materiaalipankista, päideosiosta päihdekampanja-sivuilta sekä perjantai-vinkkaussivuilta. Lisäksi tänään kampanjan kautta esille tulleet kannabismateriaalit löydät Huumeet-sivuilta. Tänä vuonna EPT-viikon aikana on viimevuotiseen tapaan haluttu kannustaa avoimen keskustelun kannabiksesta ja kannabikseen liittyvistä huolista. Vaikka EPT-viikko alkaa tällä erää olla lopuillaan, on aihe aina ajankohtainen ja esimerkiksi opettaja voi koska tahansa palata kampanjan materiaaleihin ja etsiä tietoja tai apua päihteiden puheeksi oton tueksi. Nyt ollaan kampanjan sivuilla. Löydät sivuilta ohjeita tapahtuman järjestämiseen, erilaisia tietovisoja, infopaketteja sekä tämän vuoden kampanjamateriaalit. Alemmassa on koottu myös muut materiaalit, joista löytyy muun muassa kannabis-infopaperi sekä tulostettava tietovisa ja huoneen taulut vanhemmille sekä opettajille. Alempaa löydät myös erilaisia kieliversioita maahanmuuttajataustaisille oppilaille ja opiskelijoille. Tässä esitellyt tietovisat johtavat suoraan EHYTin buenotok sivuille Täältä löytyy Mitä tiedät kannabiksesta tietovisa. Ja tämän lisäksi, miten kannabiksen käyttörikos vaikuttaa nuoren elämään. Kampanjasivuilta löytyy myös selkokielinen infopaketti sekä tietovisa. Vilkastaan tätä infopakettia. Eli tämä johtaa myös suoraan EHYTin sivuille ja täältä voit ladata itsellesi tietopaketin. Kannabiksen käytön puheeksioton tarjotin ammattilaisille kannattaa ehdottomasti käydä vilkaisemassa. Tälle sivulle on koottu siis materiaaleja ammattilaisille. Täältä löytyy kattava linkki ja työkalu kokoelma kannabiksesta sekä puheeksiotoksta. Täällä on esimerkiksi linkki EHYTin sivuille, josta löydät ladattavan materiaalin kannabisväittämät, totta vai tarua. Löytyy tuosta. Ja linkin takaa löytyy siis EHYTin materiaali ja täältä voit ladata itselles tulostettavan tietovisan sekä opettajan ohjeet. Lisäksi keskustelua kannabiksesta. Materiaali on tutustumisen arvoinen. Materiaali on suunnattu yläkouluja toiselle asteelle ja siihen kuuluu PowerPoint-esitys sekä opettajan opas, jossa on ohjeet aiheen käsittelyyn. Materiaali sisältää hyviä pohdintatehtäviä keskustelun tueksi. Kaikki EHYTIN materiaalit löydät työkalut ja materiaalit sivulta. Eli täältä voit hakea materiaaleja esimerkiksi hakusanalla, aiheen perusteella, kohderyhmän mukaan ja sitten tuolla reunassa vielä materiaalityyppi. Työkalut ja materiaalit haun linkit löydät myös kootusti Materiaalipankin päihteet-osien huumeet-sivuilta. Katsotaan vielä lopuksi, miltä nämä huumeet-sivut näyttää. Heti ensimmäisenä on kootusti linkit EHYTin kannabismateriaaleihin, joista osa tulikin kampanjamateriaaleen kautta tutuiksi. Lisäksi täällä on EHYTin vuenotok sivuille linkit. E Buenotalk tuottaa somesisältöjä nuorille, näihin kannattaa myös tutustua. Täällä on myös muuta materiaalia, esimerkiksi YAD, irtihuumeista, Suomen punaisen ristin mahtava materiaali, joka olisi yhden perjantai-vinkkauksen veroinen. THL-materiaalit ja irtihuumeista matskut enemmänkin ammattilaisille. Ja sitten löytyy vielä artikkelit ja videot ja ihan lopusta podcastit. Täältä löytyy myös ept Viikon viime vuodelle toteuttama podcast, jossa kolme nuorta aikuista keskustelee kannabiksista ja löydät ne täältä EPT-viikon sivuilta. Tämän podcastin voi kuunnella kokonaisena, se on reilun tunnin mittainen ja se on myös tuossa alapuolella jaettu osiin. No, tässähän tätä materiaalia oli jo ihan kyllikseen. Tämä oli joka perjantai ilmestyvä Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ryn perjantai-vinkkaus, jossa esiteltiin ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjan materiaaleja sekä Liito ryn jäsensivujen päihde päihdeosiota. Materiaalit löydät EPT-viikon kampanjasivuilta www.kysyminenkannattaa.fi sekä Liito ryn materiaalipankista. Ota mielelläni vastaan vinkkejä materiaaleista, joita kannattaa mielestäsi lisätä linkkikokoelmaan. Tämän videon lopusta löydät perjantai-vinkkaussoittolistan sekä kanavan tilauksen. Olethan laittanut YouTube-kanavan lisäksi seurantaan myös muut Liito ryn somekanavat Instagramissa ja Facebookissa. Ja mehän nähdään taas ensi viikolla. Moikka moi!